Mennyi édesatyánk, hálát adunk, hogy itt lehetünk a te házadban, és hálát adunk ezért az ifjú párért, köszönjük, hogy megérték ezt a napot, és köszönjük, hogy itt a te házadban ünnepelhetjük ezt a napot, köthetjük meg ezt a házasságot. Kérlek, hogy áld meg őket, és áld meg bennünket, akik a te ígédet hallgatjuk. Akik itt vagyunk színed előtt, rejád van szükségünk, reád vágyunk, hogy áldj meg minden fiatalt, és áldj meg minden házaspárt. És a te kegyelmedet és erődet ad nekünk. Éljünk akaratod szerint és dicsőségedre. Amen. Amen. Közösen énekelünk a gyülekezeti énekeskönyv 43-as számú énekéből, atyát és az anyját, nem abból, a énekes énekeskönyvből a 43-as számú éneket... Kedves ünneplő gyüleke kedves ifjú Pál, Istenek ígét olvasok a Cselekeletek könyvének 11. részéből, a 22-es verstől kezdve a 26-os verssel befejezőleg. Cselekeletek könyvének 11. részéből olvasok az igét. a 22-es verstől kezdve a 26-os versel befejezőleg, ahol az a következőképpen van megírva elhatott pedig a hír ő felőlük a Jerusalemi gyülekezet fülébe, és el kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki, mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, őrvendeze, és inté minnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szent és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokasság csatlakozik az Úrhoz. Elméne pedig Barnabás tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvigye őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben és tanítottak nagy sokasságot. És a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ámen. Eddig Istenek ígéje. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus drága nevében. Mindenki között főképpen a Vőlegényt és a Menyasszonyt, Barnabást és Helgát. Az Úr megadta, hogy egy ilyen szép napon, itt állhattok most, az Úr színe előtt és a gyülekezet előtt, az Úr áldjon meg titeket. Az Úr áldja meg borzási páltestvért, aki az igét fogja hirdetni, és áldjon meg minden vendéget, a szülőket, a rokonokat, a meghívottakat, a gyülekezet tagjait, a gyülekezetek tagjait, a Máshonnan jötteket bárkit, akivel együtt lehetünk ma délután, kívánjuk, hogy az Úr jelenlétében érezzük jól magunkat, és az Úr áldása legyen rajtunk. Most az énekkart kérem, hogy énekeljen egy éneket az Úr dicsőségére, azt követően az igehirdetést hallgatjuk meg. Kedves Barnabás és Helga, kedves ünnepő gyülekezet, forduljunk Isten égéhez, ez alkalommal, mert úgy hiszük, és úgy valljuk, és szeretnénk hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy a menyegzői alkalmakon is, és minden alkalommal számunkra az Isten égé a legfontosabb. Ez vezérelt titeket, ez vezérelt eddig is, és vezéreljen továbbra is benneteket. Szeretnék beszélni három. Részben egy találkozásról. Mi történik a találkozás előtt, a találkozás közben, hogyan jön létre a találkozás, és mi legyen a találkozás után. Hát ez az ige szakasz nem kimondottan menyegzői szakasz. De Barnabású van benne szó bőven. Aztán meglátjuk majd Helgát is, hogy valahol meglájuk benne, vagy nem hanem akkor én megpróbálom most belemagyarázni. Remélem, hogy nem fogok az igény csűrni, csavarni, hanem alkalmazni szeretném majd reátok. Tehát találkozás, nagy dolog a találkozás. De hogy jön létre? Vagy mi a helyzet az emberrel, meg az egyénnel találkozás előtt? Mert Barnabás létezett addig is, mi nem találkozott Helgával. Helga is létezett már, azelőtt nem találkozott volna Barnabással. Mi történik a találkozás előtt? Az igéből azt olvassuk, a szöveg összefüggésből megtudjuk, hogy elmentek egyes hívők Jeruzsálemből, oszoltak szét, és üldözték Jeruzsálemben a hívőket, és egyesek eljutottak egészen Antiókiáig. Nevezzük most Antiókiát Krasznának. Jó? Antióki nagyon jó gyülekezet. A Krasznai egy nagyon jó gyülekezet. És eljutottak. Antiókiában és, és Antiókiában nagyon sokan tértek meg. Nem kicsi gyülekezet volt, és annyira, annyira történt az egész, hogy eljutott a hírük az antiókiaiaknak a jeruzsálemi atyafiak fülébe. Tehát egy gyülekezet tud a másikról. És amikor a jeruzsálemi anyagyülekezet megtudta, hogy mi történik Antiókiában, sőt Antiókiában pogányok, görögök is csatlakoznak az úrnépéhez, akkor azt mondták, kicsit ott kellene segíteni, küldjünk ki hozzájuk egy férfiút. A, ki az, akit kiküldjünk? Kit bízzunk meg, hogy ott a gyülekezetben munkálkodjon, segítsen? És elhatározták, kiküldjük oda Barnabást. És Barnabást kiküldték Antiókiába. Barnabás a találkozás előtt egy olyan ember volt, akit meg lehetett bízni. akit felelősséggel lehetett megbízni. Jeremiás síralmai azt mondja, hogy jó az ifjúnak, ha mit visel ifjúságában? Igát. Jó az ifjúnak, ha igát visel már ifjúságában. És ha egy fiatalember, legyen az barnabás, legyen az bárki más, megvan bízva felelősséggel, feladat elvégezésével, most elmész innen, oda, és ott valamit valamit felvigyázol, és rád van bízva annak a gyülekezetnek most a menete, a fejlődése. Nagyon jó dolog, hogy az ember formálódjon, és őt kiküldték. Aztán, amikor kikülték Barnabást, oda is jutott, és célba ért, és azt találjuk az ígében, a 23. versben, ki mikor oda jutott, látta, valamit látott. Na mit látott? Látta Istennek a kegyelmét. A gyülekezetben, amikor megtanulja Barnabás, hogy Isten kegyelmét lássad az atyafiakban, és vedd észre Isten munkáját, ez nagy dolog. Mert aki a találkozás előtt nem tanulja meg a másikban felfedezni Isten kegyelmét, Vajon mit fog felfedezni a találkozás után majd másokban, vagy a saját feleségében? Barnabás látta, a férfiaknak jó szemük van, Isten kegyelmét látta meg. És abban a hitben vagyunk itt, hogy Barnabás is meglátta már Isten kegyelmét magára nézve is, és hisszük azt, hogy másokra nézve is és azt mi kell tanulni, lássuk továbbra is. Mert nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy meglássuk a másikban a hibát, a bűnt, nem mintha nem lenne magunkban vagy másokban van, ö, hiányosság. Sajnos van bőven, de emellett látni Isten kegyelmét, ez már maga is kegyelem. És ez, most az, ez azt jelenti, hogy elsősorban mostantól kezdve, kedves testvérem, meg kell látnod a te, a te feleségedben, a te választottadban Isten kegyelmét. Az Úr őrizzen attól, hogy a férfiak szíve annyira megkeseredjen a feleségük iránt, hogy áthágják az íget tanítását, amikor azt mondja Kolosi 3-ban az ige, ti férfiak, ne lejjetek a ti feleségetek iránt, milyenek? Keserű szívűek. Pedig hogy, hogy próbálja sátán ami szívünket keserűséggel megtölteni emberek felé, kezdve a feleséggel. Ezért konkrétan mondja a férfiaknak, a férjeknek, hogy ne legyetek a ti feleségetek iránt keserű szívűek. Lásd meg ezután még jobban Helgában, és lásd meg a gyülekezetben is továbbra is Isten kegyelmét. Aztán az ige azt mondja, hogy Barnabás örvendezett. Hát jó, hogyha egy férfiú örvendező férfiú, és nem buszkomor, nem depressziós, nem maga alatt van, mert van remény, látja, hogy már Isten munkálkodik. Milyen kegyelem. Jó, hogyha a mennyasszony is mosolyog, és örül, és vigasztalja, és bátorítja az ő férjét, mennyegző napján is, és egy életen keresztül legyen a, férfian, a férjének örömére, vígasztalására, ugye? Azért mondom, vígasztalására, mert még gyászban is tud vígasztalni a feleség, és a, a, a, amikor egyik eresik a másik fölsegítőt, hogy a próbák jönnek, de úgy az élet menetében jó, hogyha a szívben öröm van. Nem mintha nem lenne a házasságban, vagy az élet bármilyen területén számos tényező, ami elvegy a mi örömünket, de Isten ígéje, meg Isten kegyelme folytán, mi mégiscsak, hogy kell örvenjünk az úrban. örvendezett. Aztán azt róla, hogy inté minnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az úrban. Tehát a gyülekezetben új munkálkodott Barnabás, hogy intette a többieket, buzdította, azt jelenti, maradj meg az Úrban, el távozat Isten kegyelmétől, el ne hagyd az Úr útját. Ha ilyen áldás voltál, vagy ha lehetsz, akkor ez nagy kegyelem. Hogy intsél másokat, mi nem hagyjuk el az Urat. És mostantól kezdve a legelső, akit bátorítanod kell, az a feleséged. Én is az én házam népe? Az urat szolgáljuk. Ha más tesz, amit akar, de mi akkor sem teszünk mást. Buzdítsad a feleségedet, és te pedig a férjedet Helga, hogy maradjunk meg az úrban. Bőségben, vagy, vagy, vagy szükségben, jólétben, vagy, vagy betegségben mi az urat el nem hagyjuk. Találkozás előtt ez a Barnabás ezeket cselekedte és gyakorolta. A 38, a 24. versben azt is olvasok, hogy milyen ember volt ő önmagában, nem csak másokhoz viszonyítva, hogy ő látta másban Isten kegyelmét, örvendezett nekik, és másokat bátorított, hanem azt mondja az ige róla, hogy ő egy tekintve, hogy ő jámbor ember volt. Barnabás jámbor. Olyan jó dolog az, amikor egy férfiú, Jámbor. Szelit. Nem durva, nem tör, zúz, nem ütlegel, hanem megsanyargatja testét. És az ő erejét, férfinak van ereje, önellenőrző módon használja. Jámbor férfi volt. Az eredetiben szó szerint azt jelenti, hogy jó ember volt. Ezt, ezt mondja szó szerint, jó ember volt. Hát, ha valaki jó ember talál, vagy jó ember talál rá, hát az is jó. Barnabás egy jámbor, férfiú volt. Aztán szent lélekkel teljes volt. Nem lehet másképp ez? Hát az, a jóság, a szerítség, a jámborság, az a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, hogy van tovább? Szelítség. Tehát a jámborság, a szelítség együtt jár az lélekkel. Be van telve szent lélekkel. Ilyen férfiak köstenek házasságot a gyülekezetekben, akik, akik jámborok és akik lélekkel teljesek. Legyen még sok ilyen barnabás, mint amilyen volt ez a ez a bibliai barnabás, és amilyen legyen ez is, és minden más férfiú, legyünk egyéb barnabások, akár név szerint, akár természet szerint. Azt is mondja az ige róla, hogy hittel teljes férfiú volt. Hittel teljes. Tehát, amit az előbb mondtuk, hogy van reménysége másokat bátorítani, ő azért teszi, mert ő magának van hite. Ő bízik az Úrban. Ha minden összedőle világon, és ha neki is borulnak be az élet egén, ugye, a, a, a, az ég borul be, akkor, akkor is van hite. Hittel teljes férfiú. Kedves testvérem, legyél hittel teljes férfiú. Az urban bízó férfiú. Van aki, van, aki nagyon teljes hittel, de nem az urban, hanem önmagában. Olyan magabiztos férfiak, olyan önelégült, olyan vakmerő, olyan önző férfiak vannak, ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy ők hittel teljesek. Itt Krisztusi hitről van szó, hogy Krisztusba vetjük a mi hitünket, abban a másik férfiúba, az igazi férfiúba. És őbe ne várhatunk mi is igazán férfiakká. Tehát találkozás előtt formálódjon ki minden férfiúban, de minden leányzóban is, ez a magatartás, ez a karakter, ez a Krisztusi jellem, hogy tudjunk lenni is, és tudjunk tenni is. Lenni Jámborok, lélekkel teljesek és hittel teljesek, és tenni, mit tenni? Másokat bátorítani, másokban meglátni az Isten kegyelmét, és örvendezni Isten munkáján másokban is. Menjünk tovább. Barnabás, mikor mindezt látta, hogy itt, itt Antiókiában milyen sokan csatlakoznak az Úrhoz, és térnek meg Istenhez, akkor gondolta, nem jó nekem itt egyedül munkálkodnom? Engemet megbízott a Jeruzsálemi gyülekezet, hogy itt dolgozzak, de itt túl sok a munka. Nem jó, nem jó nekem egyedül, kell nekem egy segítőtárs. Az ígében azt hovasok, hogy elment Antiókiából, és valahová, valahová társat keresni ment, és elment tárzusba, és megtalálta Saulust, Pálapostolt. És rátalált. Elvitte magával Antiókiába. Tudjátok, mit jelent ez? Felkelt Barnabás, Krasznáról is elmen nagy faluba. És rátalált Helgára, és mikor rátalált, elvitte magával vissza Krasznára. Mondtam, hogy újforítás lesz itt. Tudjátok, mit jelent ez? Barnabás meg lehet bízva egy feladattal, gondolkozzatok az édenkerbe Ádámra. Ádámra is gondoljatok rá, amikor meg lehet bízva a feladattal, és Isten mondta rá, hogy nem jó az embernek egyedül. Már megkapta a feladatot, és látta a teendőt, de kell neki segítőtárs. Most ez a bibliai Barnabás elmegy tárzusba, hogy keresse magának egy segítőtársat. Nem, nem leányt, itt egy férfiról van szó, akit ő magával vitt a misszióba. Mi most azt alkalmazzuk a házasságra, hogy egy nőszemét talált magának barnabás. Cseke barnabás. Ami azt jelenti, hogy barnabás ment el keresni valakit. Nem fordítva. Barnabás elment. Kezdeményező volt. És elment addig is, és rátalált. Megtalálta, akit. Akire, akire gondolt, akit, akit korábban lehet, ő már ismerte ezt a Tárdusi Sault, hogy hogy ismerte Barnabás Helgát korábban, túlságosan sok részletet nem tudok az ő sztoriokból, egy néhány dologot megosztottak velem, de a lényeg az, hogy elment, elment és megtalálta. Kedves férfiak, mármint az urban fiatal emberek, el kell menni, kell lépni, a maga ideiben, mikor már ti is lélekkel teljesek, hittel teljesek, és jámborok vagytok, akkor menjetek és egy, egy, egy valakire találjátok rá, az urban levőre, aki már szintén korábban ugye munkálkodott. Olvasok, hogy Pálapostól ott volt Jeruzsálemben, korábban Damaszkuszban hirdet az igét, mi most ezt Értjük házasságra, hogy egy férfi egy nőre, az urban levő férfi egy urban levő leányra. Találjon rá. Nem szentségrontás mennyekzőkön bátorítani fiatal embereket, ugye? Vannak, akik rasszán ilyenek, akik már ideje lenne, nem, nem sietnék már el, ugye? Nincs. Na, akkor megyek haza, én mondom ott. Kedves testvéreim, s nem kell elsietni sem, van, akinél kell húzni egy fejket. vészféket. felnek Felne költsétek a szerelmet elő, mint ahogy az akarja. Meg kell tanulni az ön A lélek nem csak a szerítség, hanem az ön megtartóztatása, a És majd a maga idejében meg kell tanulni, hogy minek van most itt az ideje. Akkor lépni. Az, aki azt mondta, hogy felne költsétek a szerelmet egyik könyvben, a másikban azt mondta, hogy ideje van mindennek. Minden akaratnak ideje van a szeretésnek is, igaz? Ugyanaz a személy mondta, Salamon mondta. És elment és rátalált. Milyen jó, ha valaki rátalál. Akkor már részéről el van dőlva a dolog. Már csak, már csak a másik fél kell igen mondjon. De no, jó, mert tudja győzni. Menjen el tárzusból Antiókiába. Hát most ment oda nem régen tárzusba. Olyan ott nőtt fel, haza került. Most már lehet... Ki tudja, lehet, lehet van háza, lehet van, van egy munkahelye, beállított valamilyen tevékenységbe. Én nem tudom, mit, mit tett Saulus társulásban, addig, míg nem jött Barnabás. De Barnabás meggyőzte Saulust. Barnabás meggyőzte Helgát. Azt mondja Naomi, az ő, az ő menyének, azt mondja, igen, Naomi mondta, mennyének Rutnak, nem nyugszik az a férfiú, amíg el nem végzi, ami a szívébe van. Nézd, milyen célra volt Boáz, és ezt tudta róla Naomi. Hát legyen minden férfi ilyen cératörő. elmegyek oda, és én nem megyek vissza Antiókiába, míg Barnabás nem, vagyis míg, míg Saulus nem jön vele. Hát jól meggyőztet Helgát, testvérem. Az úr áldja meg benneteket, hogy ez a találkozás, ami létrejött köztetek, legyen példa másoknak, az úrban. Ez nagyon fontos. És elvitte magával Antiókiába. Hát valahol lakni kell. Meg kell egyezni most, akkor hol fogjuk az urat szolgálni? Antiókiában, vagy tárzusban? Krasznán, vagy nagyfaluban? Vagy valahol hol? Valahol másütt, De valahol kell szolgálni az urat. De legyen megegyezés köztetek. Járnak-e ketten együtt, ha, ha nem egyeztek meg egymással? Barnabás is Saulus megegyezett. Barnabás is Helga megegyezett. Hát, ha itt lesztek, én örülök az az örülőkkeit lesztek, áldja meg az úrbeneteket. De akárhol lesztek az uraszolgálatok szolgáltak egyetértésben. Menjünk a találkozás utánra. A harmadik az, hogy mi következik a találkozás után. Elvitte magával Barnabás Saulust Antiókiába, és azt olvasok az igében, a 26. versben, és lőn, hogy ők, tehát többes számban most már, egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben. Én most nem vagyok prófita hogy ők csak egy eszendeig lesznek itt. Nem azt akarom mondani. <gül> Emlékszem arra, hogy hogy, hogy értelmezték ezt az igét reám nézve. A katonaságnál voltam, és kiadták mindenkinek, mi a munkája, mi a parcellája, mit kell elvégezni. Aztán én láttam, Isten segedelmével befejeztem, leültem oda az útszélére, erőhettem a selyemből az új és elkezdtem olvasni. Többieket hagytam dolgozni, mindenki a magáit végezze, el, és az történt, hogy én a tesszoronok az itt levélből olvastam igét, és a kövekezők voltak. A harmadik versben, ugye, amikor olvasom az igét egyszer valaki megveregeti a vállamat hátulról, azt mondja nekem, Csefás szoldátul-e? Mit, mit teszel? Mit csinálsz, kis katona? Hirtelen hátra nézek, Hát a protokoll ezredünk főparancsnoka volt. Én addig hozzá, még soha olyan közel nem voltam. Távolról láttam, amikor voltak jelentések, raportok, hogy ő van ott középen, meg ő generális volt. A bukaresti protokoll ezredben azt sem tudtam, hogy szegyem össze magamat, hirtelen felállok, megfordulok, jelentem neki, elvégeztem a feladatomat, és vettem a bátorságot, magamnak vettem egy repauszt. Egy szünetet. Azt mondja nekem, hogy mit olvasol? Mondom, Bibliát. Bibliát? Lásszam, azt mondja. Odaadom neki az új mit olvastad, hol olvastad, azt kérni tőlem. Mutattam neki, hol olvastam, és azt olvastam. Olvas, az I, az román volt nálam. Azért használtam románt, tudjak másnak is szólni belőle, és így szólt magyarul az ige. Annak okáért, mivel hogy tovább már el nem tűrhettük, Jónak láttuk, hogy, és mondja tovább. Micsoda megáll az nem tűröd a katonaságot, azt mondja. Már tovább nem tűröd, itt tűz, az, mi a sáncérin is, nem tűröd. Mondom, ez az igen nem arról szól, hogy nem tűröm a katonaságot. Dehogy nem tűröm, én ma, ma idekezem, mondja, elvégeztem, és hazítólök. Na, ű vissza is olvas, tovább, azt mondja. Kedves Barnabás és kedves Helga. Barnabás és Saulus egy egész évig forgolódtak a gyülekezetben Antiókiában. Ti forgolódtok itt egy egész életen át, ha az úr jónak látjuk. Később őket kiküldték? Azért csak egy évig, mert kiküldték őket, mind a kettőket misszióba. Az úr azt mondta, Választátok el elnéken Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre én őket elhívtam és többre bízta az úr őket, mint amit itt kaptak. De egy... a lényeg a következő, be kell épülni abba a gyülekezetbe, ahol laktok, és abban a gyülekezetben forgolódjatok. Ne legyen úgy, hogy egy fiatal, ami meg nem nősül, kiveszi a részét az ifjúsági munkából, kiveszi a részét még más tevékenységből, mikor megnősül, hébe, hóba lehet látni a gyülekezetbe, csak őket. Ezek ott forgolódtak a gyülekezetben. Nektek az, hogy azon kívül, hogy ti egy most egy családot fogtok alkotni, házasságot, az gyülekezet lesz, az lelki családok, most már közös családok. Kérlek benneteket, hogy épüljetek be, szerves módon most már mind a ketten, mint házasok, ebbe a is és szóra ez minden házastársnak. Tegyük magunkévá Istennek a népét, forgolódjunk, legyük, érezzük a púzust. S aztán azt az igében, tanítottak nagy sokasságot hogy Isten hogy használ fel benneteket tanításra, hogy lehetek hatással másokra, adja az Úr, hogy a netek ebben leleményességet, nyitott ajtót, de az ő szolgálatok olyan volt Antiókiában, hogy amikor elkezdtek szolgálni, ennek kapcsán elnevezték a tanítványokat legelőször milyeneknek, kiknek? keresztényeknek. Tehát Barnabás és Saulus olyan hatást gyakorolt az antiókiai hívőkre, úgy átformálódtak, hogy olyanok lettek, mint Krisztus. A keresztény azt mondjuk Krisztusi. Krisztusi. Krisztiános, onnan jön a magyar keresztény szó is. Tehát úgy munkálkodni valahol, olyan hatással lenni egymásra is, és együtt másra, másokra, hogy jobban hasonlítsunk Krisztusra, ez a házasság legfontosabb célja. A házasság legfontosabb célja, hogy Krisztus formálódjék ki bennünk, és egymásban is ezt segítsük elő. Hadd neveztessék a te oldaladon, testvérem Helga, neveztessék kereszténynek. Hadd neveztessék a te munkád révén a te férjed igazán kereszténynek. Nem aki elcsűri, csavarja a férjét azért, mert próbálja, meg tudja, meg akarja, ha rosszra, és el az úrházától együtt lejetek az úrházában aktívak és tevékenyek. Találkozás előtt már megtörtént a változás életükben, a megtérés, találkozáskor volt egy kezdeményezés, egy cératörés, egy megegyezés, és utána pedig következett a további munka, közösen, egy egész életen a gyülekezetben, Isten családjában. Mit gondoltok, amikor az Isten trónus elé állni mind a ketten, és egyenként lesztek megítélve, nem hádastársaként akkor már, Mindenki magáról számot Istennek, nem fog válni dicsőségetekre, nektek és másoknak is, hogyha ezeket ki a maga életében. Isten segedelmével azt, azt kívánom, hogy ezt váljon valóra a ti életetekben, és ha valaki, kezdve én velem, úgy gondolja, hogy a házasságában még törekedhetne, és a saját személyes életében is ezen, ezen biblia alapigassága elsajátítására, büntetésére, akkor most ez a menyegző azért van, hogy szánd oda magadat még jobban az Úrnak, a te testedet és a te lelkedet, hogy majd a ma napon azt mondhassa az Úr, jó vagyon jó és szolgám a házasságban is, a gyülekezetben is, kevesen voltál hő eddig, ezen túl többre bízlak. Isten adja ezt meg nektek is, testvéreim, és mindenkedes jelenlévének az ő kegyelméből. Ámen. Mi útunkon legyünk megmentve, Higgyünk Te benned, az éjszakán fogjad a kezünk, eljutott a hír a Jeruzsálemi gyülekezet fülébe? Hát, gondolom, hogy eljutott a hír a ti fületekbe is egyikről, másikról úgy kezdődött valahogy. És aztán utána kezdődött a menés is. Meg a felkeresés, a meghívás és így tovább. De jó dolog az, hogyha Barnabás látta az Isten kegyelmét. Hát nem tudom, milyen színűnek látta, de látta. Látta, hogy Isten hogyan munkálkodik. És mi is láttuk, és remélem, hogy még látni fogjuk, és ti is látni fogjátok, hogy Isten hogyan munkálkodik bennetek. Én néhány igeveleset olvasok ezúttal. János Evangélium a 17. részéből. A 9-10-11. verset olvasom, majd 14-től olvasom tovább. Az Úr Jézus imádsága ez. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tieid, és a tiéd az enyémek. És megdicsőítetem ő bennük.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 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem-e világból valók, amint hogy én sem-e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te ígéd, igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra. Úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgünk, hanem azokért is, akik az ő beszédjükre, hisznek majd én bennem, hogy mindjájan egyek legyenek, mint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, melyet nékem adtál, ő adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Amen. Az Úr adja, hogy ez az imátság valóságá legyen, valóra váljon a ti életetekben. És az a szent egység minden tekintetben megvalósuljon, és együtt az Úrral élhessétek egységben az életeteket. Egy néhány kérdést teszek fel itt most mindenki előtt, hadd hallják a válaszaitokat. Először együttesen kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy a házasságot Isten szerezte, hogy abban egy férfi és egy nő sírik tartó hűségben, szeretetben együtt éljenek? Kedves Barnabás! Hiszed-e, meg vagy-e győződve arról, vallod-e azt, hogy a melletted álló leányzót nem csak Te magad, hanem Isten maga szerezte, rendelte, ajándékozta neked, hogy a feleséged legyen. Ígérede Isten és emberek előtt, hogy hozzá hű leszel, vele megelékszel, vele szentülsz, és őt az élet semmilyen körülményei között hűtlenül el nem hagyod, hanem szeretni fogod őt, ahogy a Biblia tanít erre mint halálig. Kedves Helga, mennyasszony testvérem, meg vagy egy győződve arról, való e azt, hogy a melletted álló fiút nem csak te magad, hanem vagy az emberek, vagy a véletlen, vagy az anyagiak, hanem Isten maga szerezte, rendelte, ajándékozta neked, hogy a férjed legyen. Ígérede Isten és emberek előtt, hogy hozzá hű leszel, vele megelékszel, vele szentülélsz, és őt az élet különböző változatai között hűtlenül el nem hagyod, hanem szeretni fogod őt, engedelmeskedni fogsz neki a Biblia tanítása szerint, mint halálig. Most arra kérlek, hogy forduljatok egymás felé, fogjátok meg egymás kezét. Nézzetek egymás szemébe. És oda Ahol te meg ott meg. te meg. Néped az én népem. Néped az én Istened az én Istened Úgy tegyen velem az Úr, akármit. Hogy csak a halál választ elgöntő. Színed előtt, járul, Jánló, Tecifjupán. Köszönjük, hogy a színed előtt ki ezeket az igeneket, és tudjuk, hogy csak a Te erőd és kegyelmed által tudják ezt megtartani, hogy hűségesek legyenek hozzád, és hűségesek legyenek egymáshoz, mint haláli. Arra kérünk, drága urunk, hogy áld meg őket, közd meg ezt a házasságot, ezt a frigyet erősen, és tartsd meg őket az élet viharai, próbái, nehézségei között, hogy meg ne inogjon egymáshoz való ragaszkodásuk, semmi és senki ne tudjon éket verni az ő szeretetük közé. Áld meg őket, Uram, hogy megmaradjanak egymás számára, és a gyülekezet a te néped számára. Imádkozunk, hogy áld meg őket a testvéri közösségben, használt fel őket dicsőségedre, a lelki szolgálatba. Imádkozunk, hogy áld meg az ő jövőjüket, és ha megajándékozod őket gyermek áldása alatt, hogy a te dicsőségedre tudják felnevelni, akaratod szerint. Kérünk, hogy áld meg a környezetüket, gondoskodj az ő szükségeikről, és a te kezedbe tesszük le minden kérdésüket, mert ismeretlen előttünk a jövő, de tudjuk, hogy te ismered, és a te kezedben vannak ők, és a jövőnk is a te kezedben van. Kérünk, hogy. Tedd őket egyé, és dicsődj meg a te nevedet az ő házasságukban. Legyen ez egy bizonságtétel rólad, Úr Jézus Krisztus, ahogyan te szeretted az egyházat. Úgy szeressék ők is egymást, és éljenek a te dicsőségedre. Amen. Amen. Hirdetem ki, hogy Cseke Barnabás és Cseke Helga mostantól fogva házastársak. Kívánjuk az ő házasságukra és jövőjükre Istenünk gazdag áldását. Énekeljük el a dicsérő éneket is, még az imdöző éneket. Örömmel üdvözlünk, teljes szívből, szeretettel, őszintén köszöntünk. Öröm, Az énekkart kérjük újra szolgálni, azt követően az őlegény testvérei fogják köszönteni az isjupárt. Volt. Esküvő volt, s úgy tündökölt minden. A bárányfelhők örömösdit játszottak az égen. A madárkák hangjukat próbálták, oly édesen, mert ők is részt akartak venni ezen a legelső esküvői ünnepen. A patak vígan csobogta öröménekét, örömmel töltve meg az első emberpár szívét. Akkor is szív szívre talált, és a vízhangra lehet szeretet, akkor is az áldásra várt. Akkor csendült az első halleluja. Angyali hangon akkor csendült először a szeretet himnusza, és az első pár ez boldogan dalolta. Esküvő volt, és úgy tündökölt minden. Ádám legszebb napját ünnepelte az éden. Most ismét, úgy, mint akkor szép szív szívre talált, és a visszhangra lehet szeretet, most is az ünnepi áldásra vár. Haz zengjenek az angyalok halleluját, hisz egy újjádán párjára talált, Lesz már ki segítse egy életen át. Eskü van, úgy tündököl, úgy ünnepel, hogy minden, míg ajkunkról értük, imaszál csöndben. Mi atyánk, Istenünk, a hit élet útján, mely előttük áll, mindig örökre légy velük. Kitárt karod legyenek két szív oltalma ha néha a napot eltakarná az élet vihara. Hadd fogják mind végig drága kezet, a győzhessenek mindig a próbák felett, s ha majd a bűnös lét véget ér, ha majd a két szívnek útja mennybe ér, akkor hadd ők is uruk hatalmát, énekeljék az örök szeretett diadalát, hadd két szív is a nagy halleluját, Szeretettel Az úrhoz léptek Hálát mondanék Hogy tanítson A 440-es éneket közösen énekeljük, mi alatt a zenekar elkészül a szolgálatra. Legyen áldás az úton, melyen, melyet, amit ma kezdeszelsz. A szolgálatát kérjük, azt követően Prikop Kornél testvérszolgálatát vagy köszöntését hallgatjuk meg, és önkénteseket is. Sunt pentru prima dată în biserica dumneavoastră. Îmi place să preciez lucrurile frumoase. Aveți o biserică frumoasă și de asemenea o activitate frumoasă pentru slava Domnului. Vă salut pe toți, întreaga asistență, în numele Domnului Iisus Hristos și mă bucur că am avut ocazia să particip la nunta voastră. Înainte să spun trei gânduri foarte scurte, Vreau să spun că mi-a plăcut mesajul din această zi și ca o mică completare vreau să spun că acest oraș, Antiohia, care se găsește în Orient, în Siria de astăzi, încet, încet aproape că a dispărut datorită inactivității creștine de acolo. De aceea, de aceea, de aceea ceea ce Domnul Isus v-a spus și cuvântul în această dimineață, e că acolo unde sunt oameni și este activitate. Este progres, este prosperitate, dar unde activitatea lipsește, unde activitatea este atenuată, desigur încep să dispară toate valorile. Trei gânduri aș avea pentru voi în această după masă de sâmbătă, de 29 iulie 2016. În primul rând mă bucur, Barnaba, pot să spun așa, românește așa, că un gând din Scriptură probabil te-a preocupat într-un mod deosebit și anume nu este bine ca omul să fie singur și ai fost foarte atent la ceea ce a spus Dumnezeu am să îți fac, nu am să-i fac, aia a spus lui Adam am să-ți fac un ajutor potrivit pentru tine e un gând care probabil te-a frământat ultimul timp și a ajuns în acest moment ca acest gând, această dorință, această frământare, preocupare, meditare sau cum ai vrea să o denumești, să devină o realitate în această zi, Domnul să vă binecuvinteze. Un a doilea gând aș vrea să spun că Dumnezeu când este implicat în problemele noastre, în ceea ce facem și suntem, în dorințele noastre sfinte, El binecuvintează aceste ocazii minunate și desigur Marele înțelept al tuturor timpurilor și a tuturor vremurilor care este de neegalat, respectiv Solomon, a spus următorul lucru, el orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Cred că vremea pentru a o familie pentru voi este astăzi, este această zi binecuvântată și el a făcut o vreme potrivită în scopul acesta, și pentru faptul că a făcut e, acest lucru atât de frumos pentru voi și noi suntem prezența aici ca să ne bucurăm împreună cu voi. Și una a treilea gând care aș vrea să-l lăs pentru voi este, nu v-am spus locurile din Scriptură, o să vi le spun când mai mergem să și mâncăm, sper. Așa, este că voi vă aparțineți unul celuilalt începând din această zi. Eu sunt al iubitului meu și iubitul meu este al meu. Domnul să vă binecuvinteze în căzice voastră, și să vă dea har până la finele vieții. Valaki önkéntesen szeretne szolgálni, köszönteni az Isiupárt. Erre adunk most lehetőséget. Tégre nincsen véde, mit adhatnék én nekem. Kívánom, hogy azt a lódról ne futjon el kenyeret. Én a Banival, békességben legyen forrás vizetek. Óvasátok a Bibliát, ha nőjön a hidetek. A évek múlva kicsi lúkok őjjétek körül az asztalt, a családi boldogságét, a Úr Jézus magasztalt. Köszönjük szépen! rendek, hogy messziről jövve, a ti örömötök, a mi örömünk is lehet. Azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy mindazt, amit hallottatok, az ígében Isten szólott hozzátok. Ő neki van az a kegyelem, amely titeket boldogát tesz. Hogy elveszi mindazt a terhet, ami a múltból reátok szállt. A megbocsátás kegyelme, aki életeteket is megmentette, és örömmel szolgáltatok, mind eddig neki. Egyre szeretnék figyelmeztetni, hogy az, aki titeket most örülni lát, nem szeretné, hogy megmaradjon ez az öröm. És ez, ami ellenségünk az ördög, aki mindenkinél azt ígél, azt idézi elő, hogy valamiképpen elszakadjon az úrtól. És ez lenne az életnek a katasztrófája, és ez lenne, ami boldogtalanná tehetné az életet apostól azt mondja, hogy álljatok, el lenne az ördögnek is. El fog futni, mert az ördög egy legyőzött ellenség, ami semmi kárt nem tehet bennünk ha mi magunkhoz, hanem szánjuk neki magunkat. Örültem minden egyes szónak, amely Isten ajkáról jött te felé. És ha az ő szavának veszitek ezt, akkor ennek csak egy helye van a ti életetekben. És ez a ti szívetek. Tudjátok, hogy az ige arra azt, hogy mindenféle dolognál jobban őrizd meg szívetek, szívedet, mert abból kiindul ki az élet. Ami az elmébe van, az könnyen felejthető. Az könnyen elmúlik, de ami a szívbe van, az válhatik életé a ti életeteknek. És kívánjuk igazán, hogy te barnabás, légy az ige szerinti barnabás, aki örülni tudsz annak, amit Isten másokban, a ti családotokban, a mások családjában tesz. Ez az öröm ki űzi belőletek azt, hogy irigyek legyetek másokra, nem a ti boldogságotokat, ti magatok formájátok az Úr kegyelme által és az Ő igéje által. Legyen helye, az igének a ti szívetekben. Egy igét szeretnék még mondani, és ez az, hogy a szívembe őrizem meg a te igédet, hogy ne vétkezzen ellened. Mert ezután, amit egymás ellen vége cselekeztek, az nem egymás ellen cselekszitek az, hanem az úr ellen is. Mert Hiszem, hogy a hitvallásotok, amit tettetek, hogy az Úr hozott benneteket össze, nem ti magatok kovácsoltátok ezt a házasságot össze. És ha az Úr, akkor mindaz, ami történik a ti családi életetekben, az kell dicsőítse azt, aki szeretet, szeret, és szeretni fog, mert ő... Azt az ígéretet tette, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek titeket. És ez tírjátok is vonatkozik. És kívánom, hogy ez valósítsa meg közöttetek és az Úr között. Ne felejtsétek el, hogy egy szerető Isten, egy szerető Jézus Krisztus áll mellettetek, és velletek akar lenni. Otthon, mikor kettesben imádkoztok. Otthon, mikor egymásnak örültök. Ez az Úrnak az öröme. Kívánom, hogy legyen teljesen a ti életetekben. Mindaz, amit, amit mondtatok a testvérnek bizonyságul arra, hogy el akartok indulni azon az úton, amely most már nem egyedül, hanem kettesben azt mondja, hogy jobb kettőnek mindegynek. Mert az egyik elesik, a másik felemelheti. Ha nincs mellette senki, akkor úgy kell járja, mint a Samaritanusi ördög kezébe esett, aki ott, ott hagytak vérbe, félholtan. És ha nem jön az irgalmas Samaritanus. Talán ott is veszi életét. Az Úr vezessen titeket, a ti házasságotokban. És ezt kezdjétek el minden nap, reggel, együttesen. Ne elégedjetek meg azzal, hogy külön mindenki imádkozik az Úrhoz. Az együttes élet. Azért mondja Jézus, ahol ketten, mert tudta, hogy a házaságban ketten lesznek, vagy ha esetleg jönnek a gyerekek, akkor hárman lesznek. Én is ott vagyok veletek. Az Úr így kívánom, hogy áldjon meg titeket, és örülök, hogy láthatlak téged. Menj asszony nyilvában, téged pedig nyilvában, és adja az Úr, hogyha le is vetitek, ezt a ruhát maradjon meg mindaz, amit ebben a ruhában kaptatok, az úr áldja meg. Menyegzői ima, Barta Sándor, szerzeknék is segítőtársat, hozzáillődt. Az Úr szólt így, és az Isteni hatalom és bölcsesség eredményeképpen teremtette az asztonyt, tisztán, jellemesen, szépen. Eképpen végezte el az Úr, és teremtette az első emberpárt. Az első családot, az első csodát, hogy fennmaradjon századok és évszázadeken át tisztán, jellemesen, ezt kaptuk akkor, ez volt az örökünk, Ezt kínálta fel ő, amit teremtő Istenünk. Ez volt az áldás, ez volt az írgalom, ez volt az indulást, a szent fogadalom. Egy családban lenni, egymáshoz tartozni, együtt gondolkodni, akarni, örülni, tenni, imádkozni, sírni és tanulni, megtanulni, tűrni, hinni, megtanulni, bízni. Ó bizalom, Istenek költöz szívekbe, lelkiekben lakjál békefejedelme, életünk, éltünk, lép be a házba, lakjál és maradj ott, ó miért is ne maradnál, hisz terveket szőnek és céljaik vannak, bűnnek, szennynek, gondnak, kétejnek, árnyaknak, üzd el a felegét, süssön fényed rájuk, ó előttet fontos legyen mindenki is imájuk. Szerv Szerkezd egybe kérünk ezt a házasságot, ültesd a szívekbe szerető jóságot, a tiszta jellemruhát ne szennyezze fold be, és add, hogy veled együtt érjenek majd répbe. A kezdüket fogjad, és erősítsed lábuk, gazdag tárházából, árad bőven rájuk. Áradjon az állás, áradjon a fény, hogy mindig látható legyen az ösvény, ami járniuk kell, ahol rád találnak, ahogy bizonság van, mert... Mert a tenyeredben vannak, óteremtő Isten, a neved legyen áldott. Áldunk téged, hogy te alkottad a házasságot. Amen. a fogós kar szolgálatát kérjük, azt követően az Evangéliumi testvérgyülekezet részéről Fórizs Miklós testvér Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Társasból jöttünk Antiókiában. Örülünk annak, hogy ezek az ifjú pár egymásra találtak. Gondolkoztam sokat, hogy mi is legyen az, amit itt mondhatnék nektek, Hiszen nem vagyok nagy szókincsű, nem vagyok bőbeszédű, de az Úrnak a szolgálja akarok lenni, és ezt, és ezt szeretném megérni. Úgy gondolom, hogy úgy lenne helyén, hogyha elsőnek a menyasszonyhoz szólnék, hisz ő volt az, aki a mi gyülekezetünkbe élt, őt közelebbről ismerjük, az únok egy szolgálja volt, szolgáló lánya, és örülünk annak, hogy kivette részét a gyülekezetben is, mint aktív személy. Ajánlanám a kraszné figyelmében, hogy implikálják be, foglalják be őt ebben a gyülekezetben is. Nagyon lehet buzítani, nagyon lehet motiválni, és nagyon tud dolgozni, hogyha kell. Szeretnék egy kérdést tifeléitek tenni, nem csak tifeléitek, hanem mindazoknak, akik itt vannak, hogy miért gyűltünk ma össze? Igaz, milyen abszurd. Mindenki tudja, hogy Barnabás és Hegának a menyegzőjére. A kicsitől a legnagyobbik mindenki tudja, hogy miért gyűltünk össze. És ha megkérdeznélek benneteket, hogy készültetek erre a menyegzőre? Igaz, hogy igen lenne a válasz. És azt kérdezném, hogy nyugodtan mindent el tudtatok intézni. Hát kellett az irám sietni, és igaz az idő, az is sürgetett. Én szeretnék a mai este beszélni egy olyan menyegzőről, ahova kell készülni. Egy olyan menyegzőről, ahova kell sietni. És ez nem más, mint a bárány menyegzője. Nem csak ezen a földön lesz menyegző. Nem csak ezen a földön lesznek boldog emberek hanem lesznek a Mennyországban is. Szeretném, hogyha mai délután felolvasnánk a jelenések könyvének a 19. részének a 6 tól a 9. terjedő ige János jelenések 19. rész 6. versétől a 9. terjedő ige versek íszulnak. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mendörgések szavát van. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örülünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a báránymenyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adott annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsban, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondd meg nékem, írd, és mondd nékem, írd meg, Boldogok azok, akik a báren vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Úgy gondolom, hogy azok, akik itt vagyunk, mindannyian hallottunk az Úr Jézusnak a nagy művéről, amit a Golgotán azért végezett el, hogy hivatalosak lehessünk erre a menyegzőre. Tudjuk azt, hogy nekünk egy olyan vőlegénynek kell tetszedjünk, aki az ő életét méretünk adta. Én úgy gondolom, hogy mikor már a mennybe leszünk, mint feleség fogunk úgy állni Isten, Isten előtt, és a báránymenyegzőjén, mint feleségek leszünk. Hisz itt azt olvassuk, hogy mert eljött a báránymenyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Igaz, hogy mennyasszony vagy, de már ebből a feleség. És tudjuk mindaz, aki már törvényesen Igaz, a polgármester hivatalban, aláírta, az már törvényesen feleség. Menyegzői, menyegzői ruha van rajtad, és te rajtad is, kedves testvérem. De mindannyian az Úr Jézus Krisztusnak a feleségei lehetünk. Igaz, milyen nagy szó ez. Míg itt a Földön vagyunk, el vagyunk pecsételve az ő szent lelki által. Megtörtént a jegyváltás. Megtörtént igaz az, amire oly sok fiatal vágyik. De sajnos, sok végződik úgy, hogy ebből a jegyváltásból nem lesz, nem lesz menyegzői vacsora. Én kívánom azt, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, boldogok legyünk azért, hogy eljuthattunk az Istennek a vacsorájára. A bárány menyegzőinek a vacsorájára. A jegyesség és a házasság kötés pillanatáig egy rövid idő van. Úgy, hogy kellett harcolni, mind azért, hogy mindent elkészítsetek. Kellett sérdni, hogy minden tökéletesen és pontosan történjen. És gondolom, kedves testvérőm, azért vagy így felőtözve, mert akartál tetszeni a vőlegénynek. Nem embereknek akartál tetszeni, nem édesanyádnak, vagy osztálytársaidnak, sem a lelkipásztor testvéreknek, sem a gyülekezetnek. Egyedül a vőlegényedet akartad evel megőrvendeztetni. Ezt várja el tőlünk is az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő számára készítsük el magunkat. Hogy azok legyünk, akik mi vigyázzunk a fehér ruhánkra, amit tőle kaptunk a jegyváltás pillanatában. Úgy gondolom, hogy sok mindent ígért neked Barnabás, igaz? Lehet, hogy már ő is emlékszik mindenre, de egyre biztos, hogy emlékszik. És egy ígéretet biztos tett, és pedig az volt, hogy feleségül fog venni. És ennek az ígéretnek a beteljesülését látjuk itt most, és azért vagyunk itt, hisz, ígértél valamit, amit megpróbáltál beteljesíteni. És gondolom, hogy most nagyon boldogok vagytok, hogy együtt szépen egymás mellett ülhettek egy ilyen ígéret után. E szeretné az Úr Jézus is. Szeretné, hogy amit nékünk ígért, beteljesítse, de ott legyünk. Lehetünk olyanok, akik meghallottuk az ígéretet, és nem törődünk én nagy ügyvösséggel. Elmegyünk, és nem számít, hogy mivel töltjük a mi életünket. És csak azt veszük észre, hogy eljött a menyegző napja, és nem vagyunk készek. Az Úr Jézus megígérte nekünk, hogy velünk lesz a világ végezetéig azért, hogy ezt a fehér ruhát, amit tőle kaptunk, hogy ezt tisztán tartsuk. Hallottuk az imént is, hogy van egy ellenségünk, aki nem szeretne bennünket tiszta ruhába látni. Megpróbál mindent azért, hogy ne legyen tiszta a ruhánk. De maga az Úr Jézus megígérte, hogy ő velünk lesz a világnak végezetéig. És ahogy már említettem, ahogy Barnabás is megígérte Helgának, hogy feleségük fogja venni. Az Úr Jézus Krisztus is megígérte, hogy vissza fog jönni utánunk. Megígérte azt, hogy nem csak, hogy hivatalosak leszünk erre a bárány hanem ott lehetünk a bárányjal, és egyesülhetünk a bárányjal. A beteljesülésnek fogunk örülni. Úgyhogy várjátok már, hogy vége legyen az egész szertartásnak, és menjünk vacsorázni? Az Úr Jézus Krisztus is ezt akarja. El akar jönni miutánunk. Akar, hogy vége legyen a készülődésnek. És együtt vacsorázzon az övéivel. Mindent megadjon. Most ti kellett elkészítsetek mindent erre a ti kellett elgondoljátok, hogy szemnészeb menyegző legyen, ami még másnak nem volt. De a mi menyegzőnket maga a bárány készíti. Olyat, amit fül nem hallott, szem nem látott, emberi ész, meg sem gondolt. Egy ilyen menyegzőre hív bennünket az Úr. Sokan lehet azt mondják, hogy nem vagyunk hivatalosak a bárány Most, akik itt vagytok mind, tudjátok meg, hogy azért jöttem, hogy elmondjam, hogy olyan hivatalosak vagytok a bárány A bárány meg akar hívni mindenkit. Én rajtam, Isten te rajtad áll, hogy elfogadod ezt a meghívást, és ott akarsz lenni a báránymenyegzőjén. Én kívánom, hogy a ti életeteket arra szentejétek, hogy készüljetek a báránymenyegzőjére. Most láttátok, hogy milyen készülődés jár ez a menyegző. A báránymenyegzője sokkal, sokkal jobban kell készülni. Kívánom, hogy az Úr áldja meg a életeteket, és kívánom, Helga, tesvérem, nem mint búcsúzásképpen, hogy hagyod a nagyfalos ügyelekezetet, és átjöttél ide, pedig Barnit mennyit csalhatok, és nem akart jönni, igazi határozott férfi. Én azt kívánom, hogy legyen két gyülekezeted. Legyen a miénk is, és legyen az övéi is. Bár úgy ígérted, ahova te mély, ott leszek én is. Kedves Barni testvér, téged is várunk oda. Sok szeretettel köszönöm azt, hogy meghallgatok a testvérek. Ahogy az előbb is mondtam, ajánlom Helgát, hogy a testvérek foglalkozzanak vele, és az Úr munkájába állítsák be. Amen. A énekes énekeskönyv 134-es számú énekével éneklünk záró éneket. Ez a szó szeretet minden nyelvben él, 134 énekeljük a két versszakot, egy másik lesz majd a záróének. Utána a fiatalokat kérjük szolgálni. Először nem fejezzük be addig, amíg a fiatalok nem szolgálnak. Énekeljük el mind a két versszakát ennek az éneknek. Sok szeretetek, köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében, és az ifjúság nevében. Én személy szerint nagyon örülök, hogy itt vagytok, és itt állhattok. Néhány gondolatot szeretnék veletek csak megosztani, amikor itt az igelyetet is hangzott, és a sok köszöntés hangzott, így, ami gondolatot így összesűrítettem a gondolatomban, gondoltam, ami már nem is, nincs is szükség semmi bölcselkedésre, amit én tudnák itt mondani, meg amúgy, a sem házasságra nem is tudok mondani, csak egy bőhét múlva esetleg tapasztalatot, majd csak utána. Addig nem nagyon osztok semmilyen tapasztalat, mert nincs. És e, csak négyen gondolatot, hogy az egyik az, hogy e, a világban, tudjátok, hogy mennyire nagy szám a a tisztántalanság. És ö, elgondolkoztam, hogy mennyire büszkék lehetünk mi arra, hogy, hogy még igazán tiszták le, tudunk lenni, és ö, tisztát, tiszták tudunk lenni az úr előtt, és úgy ismerlek titeket, és tudom, hogy, hogy tisztán állhattuk az úr előtt. És ez a világ szemében ez szégyen. De itt ez egy nagy becs, és egy nagy értékez, amikor valaki meg tudja őrizni magát tisztán ebben a mai világban. És rájöttem, hogy ezt, tehát nagyon kell értékeljétek, hogy ti is meg tudtátok őrizni, és bármelyen pár, aki meg tudta magát őrizni egészen a házasságig, nagy érték. És a másik pedig az, hogy olvastam egy olyat, hogy mi szükséges ahhoz egy jó házassághoz, az elméltettem, de még nem tudom, de csak olvastam, hogy három dolog szükséges. Az egyik, hogy szükséges, hogy jó kapcsolatotok legyen az úrral, Külön-külön. Harmadik, második, az, hogy jó kapcsolatotok legyen egymással, az az imádban, folyamatosan együtt imádkozatok. És a harmadik, hogy mindent elmondjatok egymásnak, nyíltak lehetek egymáshoz. És tapasztalom, hogy ez hozzájárul az ördög erejének a meggyengítéséhez. Hozzájárul ahhoz, hogy a kísértéseket, a kísértés Zónán kívül legyetek. És uh, rájöttem, hogy minél többet uh, gyakorolom ezt, és minél többet gyakoroljatok ezt is, ti is, vagy bárki, aki itt van párjában, vagy házasságban, vagy nem is tudom hol, akárhol, mindegy, uh, meggyengíti a sátán hatalmát, és ez erősíteti. Erősíti a ti kapcsolatokat, már a házasságotokat, és erősíti, erősíti majd a. a leendő házasságokat is majd, amik ma sorra fognak kerülni. Én kívánom, hogy lehetne áldott a életetek, lehetek boldogok, lehetek erősek az Úrban, és maradjatok a pátásféle, maradjatok csak az Úrban, és szolgálhatok ő neki, bárhol is jártok. Most fogadjatok szeretettel egy éneket, és utána pedig egy virágcsokrot, vagyis csészét, vagyis vázát. hangjai 569. Oly jó tudni azt kezedben az életen. atyánk, ki vagy a mennyekben, áldjuk a te szent és örökké való nevedet, mert kegyelmetből férfiúvá és asszonjá teremtetted az embert. A te képmásodra áldjuk most nevedet továbbá azért, mert Krisztusban újjá teremtettél bennünket. Köszönjük őt, a te igazi képmásodat, hogy átalakulhatunk az ő képmására. Hogy formálódjon ki bennünk Ő. Istenünk rábízzuk most Barnabás és Helga házasságát, az ő életüket, kapcsolatukat. Formálódjon ki Krisztus. Legyenek keresztények, legyenek áldottak, és legyenek áldásul a gyülekezetnek, és ahol csak megfordulnak. Ágyál meg minden egyes férfit és nőt házasságban lévőket, házasság előtt vagy után levőket, mutasd meg, hogyan élhetünk jobban dicsőségedre. A te segedelmed nélkül még az igét sem vagyunk képes megérteni, nemhogy cselekedni. Urunk Istenünk, add a te fiadnak erejét, a lélek erejét, éljünk a te félelmedben, járunk a te orcád világosságában. Végezetül áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az őrcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az őrcát rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Az ifjú pár az ajtóhoz vonul, majd ott tovább köszönhetik mások is.